בוקר, טוב, בדיוק חשבתי עליך ומה זה געגעתי. ושוט אוהב אותך אחי. וכמה כיף שאתה בחיים שלי והשראה שאתה נותן לי, כל הדברים המדהימים שאתה עושה. שיהיה יום מקסים ומלא שמחה. איזה כפה לקבל הודעה כזאת, אה? כמה טוב זה עושה, כמה ממלא זה שמישהו חושב עלינו ומזכיר לנו כמה שהוא מעריך אותנו וכמה אנחנו יותר מזה. איזה כיף זה להיות זה שאומר את זה למישהו שחשור לנו. ואיזה יופי אם כל אחד מאיתנו יעודד את האנשים האהובים והחשורים בחיים שלנו להבין את עצמם יותר. כשאנחנו אומרים לאחר כמה משמעותיה ממנו, זה עושה כל טוב. זה פשוט מתאים באנרגיות, ממלא כזה, זה רגע טוב כזה באמצע היום. וכמו שאנחנו יודעים לבוא בטענות, אנחנו יכולים גם לבוא עם בשורות טובות ככה, בלי קשר לכלום. אני משתדל לפתוח כל בוקר ככה, לשלוח הזה בוקר טוב, שיהיה יום מקסים, לאיזשהו מי שאופכות שלושה אנשים שאני אוהב מכיר, זה לא צריך להיות עם איזו שום מכנה מוקדמת, לא צריך איזו שום אירוע מיוחד, פשוט באותו הרגע שאני חושב על בן אדם שבו כך, חשוב לי, משמעותי לי, בוא תורג יש, נזכרתי בו, בוא תורג שהשואה הזאת הגיעה עליי והיא התחברה לי אליו, בוא נגיד לו את זה, בואו, תפתחו פלאפונים, הראשון אני חושב שעלה לכם בראש, תרשמו לו דעה, תרשמו, היי, hey, התגעגעתי, או oh, אחי, אני אוהב וחשבתי עליך עכשיו ורצה להיחשך היום מקסים, חיווק ממני, או מה זה בחיים שלי, או משהו כזה ש... שעבור הכי פשוט, הכי גולמי, בלי יותר מדי חשיבה. זה כל כך נעים ועושה טוב בלב שזה יוצא ככה. ואם עדיין יש איזושהי התנגדות ככה, לשלוח SMS או קטע טומץ' וזה, לכל משהו פשוט יותר. תתייגו את הבן אדם כאן למטה. עצם זה שבן אדם הזה מתויה כאן, אומרת שבזה הרגע חשבתם עליו, בקטח יובי, ועל ההשראה והמשמעות שהוא לכם בחיים, ועכשיו הוא ידע את זה, רק מזה איזה זה. אז הכל המתויגים שלבניכם שבזה הרגע תהיגו, תבינו שהבן אדם שתייג אתכם עכשיו עליכם ופשוט רצה שתדע כמה אתם משמעותיים עבורו. רגע, ואני רוצה שגם הוא ידע וגם זה ידע וזה, תהיגו את כולם מצידי. העיקר להגיד את זה. ואל תחשוב, רגע, קצר מדי, אירוך מדי, אני אגיד זה, לא אגיד את זה, או לא נעים, אני אביך אותו. שכחו מזה, אם אתם ביחסים טובים עם הבן אדם, זה. אוקיי? Okay? הוא ישמח כבל הזה. זה לא משנה אתם בקשר יומיומי עם האדם או לא שמעתם לנו כמה שנים טובות. שלחו. לאפך. אולי איזה אחד יש את הקשר וזה עשה נהדר. כאילו כמו שזה קרה לי עם ההובי חברים שלי שחו איזה 20 שנה לא שמעו ממנו. פתאום אנחנו מדברים ואיזה טוב זה עשה. ואיזה יפה את זה אם יותר ויותר נזכיר זה אחד לשני. כמה שמחה וכמה טוב זה מזרים. כמה מחזק, כמה זה בונה ומחזק את היחסים ואת הקשר. דמיינו את אותו אחד ככה מקבל פתאום ככה. איזה יופי, קיבלתי עכשיו עוד היום מה ששמחת, זה עשה לי ממש טוב. וזה הרגע גרענו לבן אדם משמעותי עבורנו לחייך. עצמם זה שאנחנו הרשנו לעצמנו להביע את האהבה שלנו ואת הערכה שלנו, עושה כל טוב ובואו נעשה את זה, בואו את האהבה שלנו. בטח בפני בן אדם שאנחנו יודעים שהוא לקבל זה מאיתנו. בן אדם שאנחנו מייחסים טובים איתו, אוקיי? Okay, שהוא משמעותי עבורנו. בוא נגיד לו את זה. זה רק יעשה טוב לכולם. <laughs> והכי בריא והכי נעים זה פשוט לשלוח הודעה בלי לצפות לתגובה. בלי להתחיל להיכנס למחשבות, הוא יענה לי, הוא לא יענה לי, הוא... פשוט תשלחו ותביאו את אהבתכם. זה יקרב, זה יחבר, זה... נרגיש יותר בטוחים וחופשיים להביא את עצמנו מול אותו ש... וזה הרגע שהלכנו לו את ההודעה ואותו בן אדם כמו שטיבל מאיתנו להרגיש בנוח יותר להראות את עצמו בפנינו איזה כיף זה עם כל אחד המערכ שנביא את עצמו ככה כמו שהוא עם ההשראה שהוא נותן לנו לחיים ופשוט מרודד אותנו לעשות עוד טוב ופשוט להתרכז מה שרשוק באמת שזה האחסים שלנו אחד עם השני אם אתם עדיין מה עשסים עכשיו, ראשון, שם ראשון, זה ואם, ואם אתם מזכרים, בוא עוד מעוד אדם, פשוט תחזרו, ותגעו עוד מעוד אדם, איזה יופי. <laughs> אז שיהיה לכולנו יום מקסים, ושנביא את